Αλόχα ναυάγια τη ζωή. Έχετε προσέξει ότι ενώ έχουμε βιταμίνες, superfoods, τονοτικά ροφήματα, επικοινωνία, ψυχολόγους, χόμπι, θεάματα, άπειρες διασπάσεις, 50 διαφορετικές μάρκες ακόλα. ότι παρόλα αυτά η μέρα μας μοιάζει με συσύφια ανηφόρα που δεν παλεύεται με τίποτα. Έχετε προσέξει ότι... Μαλάκα!